السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جوله جديده من جولات برنامج سمسار في مصر النهارده حابب هشرح لكم شارع جزيره العرب شارع جزيره العرب بعد التطوير وبعد ما نضف وبعد ما اتعملت جزيره صغيره في النص والشارع وسع جدا شارع جزيره العرب ده احب اشرح لكم ان هو اوله من جامعه الدول ونهايته بتنتهي في جامعه الدول آه أوله في الأرقام هو ده بيبقى قصد كلامي تمام إحنا دلوقتي بدئين من أول جزيرة العرب في طبعا عندنا هنا في إشارات اتعملت الإشارات دي بطلقط اللي بيقف على الخط بالمناسبة أنا بس هعدي الإشارة معاكم علشان هي فتحة التقاطع اللي بيقابلنا ده تقاطع شارع سوريا مع جزيرة العرب طبعا شارع جزيره العرب بيبتدي اوله من جامعه الدول في الارقام من اتجاه سليمان اباظه وبينتهي في الارقام في ناحيه وش البطل احمد عزيز مباشره امام البطل. اول شارع قابلنا من بعد تقاطع سوريا اسمه شارع صلاح الدين مصطفى. الشارع اللي على الشمال ده شارع لبنان. لما نلف هنجيب الشارع طبعا احنا ماشيين في جزيرة العرب ده عثمان بن عفان على نصيته محل كارينة وده شارع وادي النيل طبعا شغال الاتجاه اليمين الشمال ده مقفول لان محطة المترو اللي بتتعامل هنا بالمناسبة محطة مترو كبيرة جدا هيبقى فيها مول تجاري وهتبقى محطة آه بتبادل الخطين خط الزمالك والخط اللي بيودينا شارع السودان طبعا احنا كده خلصنا جزيرة العرب وطلعنا عند البطل احمد عزيز في وشنا الناحيه الثانيه وفي هارديز في جامعه الدول هنلف اليوتيرن ونرجع تاني في الشارع جزيره العرب بيستو ان هو مشهور ان في براندات زي شارع لبنان ومش الشوارع التجاريه القويه جدا وفي الاستثمار بالنسبه للسكن من الشوارع الممتازه في الاستثمار واسعاره في الطالع يعني بنتكلم في متوسط متر اللي في الشقة من فوق ال 20000 ألف جنيه في القديم وعدى ثلاثين ألف جنيه في الجديد المتشطب فالأسعار بتاعته مرتفعة الطلب عليه زايد مفيش المتاح فيه الجديد بيعتبر خلصان والقديم شؤق معظمها قديمة يعني حسب التشطيب بتاعها اللي جاي الشارع اليمين ده شارع لبنان طبعا احنا ماشيين في عندنا هنا محلات مشهوره جدا براندات هنرجع تاني لتقاطع سوريا الاشارة دي بالمناسبة اللي بيقف فيها على خط المرور المشاه الرادار بيلقطه على طول مخالفه فاتمنى الناس اللي بتيجي في الاريا دي ماشي في شارع سوريا ماشي في جزيرة العرب ما تعملش ان هي تقدر ان هي تقف على خطوط المشاه لان الرادار بيلقطها على طول هنرجع عايزين نوريكو تفرعات جزيرة العرب هو الا التفرع اللي احنا هنتفرج عليه من ناحية صلاح الدين مروراً لحد عثمان بن عفان هي دي تفرعات جزيرة العرب ده اول شارع منهم ده شارع صلاح الدين مصطفى صلاح الدين معلش سوري أول شارع ده اسمه شارع علي بن أبي طالب على يدنا الشمال والشارع اللي في الوش ده شارع عمرو شارع عمرو ده بالمناسبة متفرع من سوريا أول جامعة الدول يعني أول ما بنخش سوريا من جامعة الدول اتجاه مستشفى السلام مرورا لحد وادي النيل مرورا لحد وادي النيل ده شارع عمرو اللي في الوش ده وادي النيل وشنا هو بره حضراتكم شايفينه وبنرجع تاني شارع عثمان بن عفان دي الشوارع اللي هي كده بره في وشنا على طول هنطلع جزيره العرب هنوريكم شارع علي بن ابي طالب ده شارع علي بن ابي طالب وبن الشارع الهاديه في السكني وفي معظم ناس مستغلياه في الاداري علشان خاطر آآ آآ السنتر بتاع جزيره العرب رجعنا تاني لشارع صلاح الدين وهنطلع على الشارع باتجاهنا للبنان وادي النيل اتمنى يكون شرحنا النهارده لشارع جزيره العرب وتفرعاته أه، تكون افادت حضراتكم أه، انتظروا مننا ان شاء الله بامر الله الجولات اللي جايه أه، في حاجات مفيده وفي جوله هنعملها لما يطلبه الـ الـ الـ الـ المتابعين معنا أه، الجوله اللي جايه تابعوها لان كل اللي طلب مننا شوارع وتفرعات هنعرضها لهم بإذن الله إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الكود جولة النهاردة حزت رضاكم شكرا